ہیلو فرینڈس السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی اینڈ باجٹ اور میں ہوں کمل آج جو ہے میں مینی کیور اپنے ہاتھوں پہ کرنے والی ہوں تو اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں مس مرینا کی مینی پی ڈی کٹ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو آپ پلیز کر لیجیے گا اچھا اس میں ٹوٹل سکس اسٹیپس دیے گئے ہیں جس میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سوکنگ کا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہے ٹریٹمنٹ کریم اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیا گیا ہے کریک ریپیئر کریم دی گئی ہے ہمیں اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیا گیا ہے ہینڈ اینڈ فٹ ماسک دیا گیا ہے اور لاسٹ میں بلیچ کریم دی گئی ہے بلیچ جو ہے وہ میری پوری ختم ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ کوئی اور بلیچ جو ہے استعمال کروں گی آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اچھا سوکنگ کے لیے جو سب سے پہلے میں یوز کروں گی میں سوکنگ جو ہے وہ دیا گیا ہے لیکن میرا تھوڑا ختم ہو گیا ہے تو میں, میں شیمپو یوز کر رہی میرے پاس یہ لائفوا کا شیمپو موجود ہے کے پاس جو موجود وہ استعمال کر لیجیے گا ایک چمچ نمک کا میں اس میں استعمال کر ہے اس کے بعد جو ہے کوئی بھی لوشن جو بھی آپ موجود آپ میں وہ استعمال کر لیجیے گا اور لاسٹ میں میں آپ کو گی کہ اس اس کو مل جائے گی اوکے جی یہ میں نے اس میں تھوڑا ونیگر ایڈ کر لیا ہے اچھا یہ ہم اپنی اسکن کو جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں کلیننگ کے لیے تو اس میں جو بھی سوکنگ کریم جو تھا میرا پورا جو ہے وہ گر گیا تھا اس وجہ سے یہ میرا ختم ہو گیا ہے تو اس کو ہم اب اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ہاتھوں میں ہی اس کو لگائیں گے اور اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اور ہاتھوں کو جس طرح سے میں مساج کر رہی ہوں ویسے ہی آپ کو بھی مساج بھی کرنا ہے اور سوک کر کے رکھنا ہے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اور پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے جتنا یعنی یہ گرم آپ کے ہاتھ برداشت کر سکتے ہیں اتنا پانی آپ جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے سوکنگ کرنے کے بعد جو فرسٹ سٹیپ تھا وہ تھا ہینڈ اینڈ فٹ کی کریم جو ہے وہ میں نے استعمال کی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مساج کر لیا مساج کے جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے بھی میرے چینل پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری کریم ہے ہینڈ اینڈ فٹ اسکرب تو یہ اسکرب ہے اسکرب کے جو پارٹیکلس ہیں بہت زیادہ تھن ہیں آپ اس کو اچھے سے جو ہے مساج کر کے اور اس کو پھر بھی میں نے اسی پانی سے جو ہے وہ صاف کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف تین اسٹیپ میں हाथ जो है वो चमक रहे हैं उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है उसका आता है हेड एंड फुट का मास्क आता है आप जो है स्क्रब करने के बाद हैंड वॉश कर लें और उसके बाद जो है फ़ौर वो मास्क अप्लाई कर लें मास्क अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देता है ताकि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और उसके बाद जो है सेम प्रोसेस آپ کو پانی سے تھوڑا سا مساج کر کے واش کر لینا ہے پہلے والا جو پانی تھا وہ میں نے صاف کر لیا ہے یہ دوسرا پانی ہے اس کے بعد جو بلیچ ہے جو انہوں نے فرسٹ سٹیپ میں بتایا ہوا ہے میں لاسٹ میں کر رہی ہوں کیونکہ میں تب ہی کرتی ہوں اس لیے جیسے میں نے اس لیے یہاں پہ کر لیا آپ کر سکتے ہیں تب بھی اور اب بھی اچھا بلیچ جو ہے ہم ایک بٹہ دو کے ریشو سے ڈالیں گے اور اس میں ایک سپون کے قریب ہائیڈروجن پر آکسائڈ ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ادروائز نہیں ڈالنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے آپ سمپل بلیچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بلیچ کو اپلائی کریں گے اپنے ہاتھوں پر 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا جب بلیچ تھوڑا خشک ہو جائے تو ہم ویسے ہی پانی لے کر جیسے میں نے یہ لیے یہ میں نے ویڈیو تھوڑی فاسٹ فارورڈ میں کر دی ہے اب یہ خشک ہو گیا ہے تو اب اس کو ہمیں صاف کر رہی ہوں اسی پانی سے یہ ریزلٹ آیا ہے اس بلیچ کا آپ چاہیں جو بھی بلیچ استعمال کریں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اوکے جی فرینڈس اب جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھو لیے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا جو ہے لاسٹ سٹیپ ہے وہ ابھی بھی رہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ جو ہے بہت زیادہ چمک اٹھے ہیں جی فرینڈس لاسٹ سٹیپ اس کا ہے فٹ اینڈ کرک فٹ کریک ریپیئر کریم سوری تو وہ آپ اس کو ہاتھوں میں مساج کر لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تھینک ویری مچ اینڈ اللہ حافظ